ہم تمہیں مفت میں مل گئے تو یہ نہ سمجھو ہماری کو قیمت نہیں ہماری قیمت ان سے پوچھو جن کے ہاتھ خالی رہے۔